El Primavera Sound d'aquest any serà més extens que mai. La zona que ocuparà el recinte del Fòrum s'ha ampliat amb 21.700 metres quadrats més, arribant a una superfície de gairebé 95.000 metres quadrats. Una novetat que no implica un major aforament, però sí més comoditats i més serveis per als assistents. Aquesta ampliació de superfície eh, respon amb l'objectiu de facilitar la mobilitat del públic entre els escenaris grans eh, i per tot el recinte. ...va acompanyat d'una gran inversió en infraestructures, ...un major nombre de lavabos, barres, ...i un augment de les opcions de restauració. Un mes abans, els abonaments ja s'han esgotat, ...i només queden entrades de dia. Els organitzadors creuen que superaran l'assistència de l'any passat, ...especialment entre el públic estranger. Calculen que el festival generarà 90.000 pernoctacions a la ciutat, ...i 25.000 bitllets d'avió amb destí o sortida a Barcelona. Nosaltres volem ser una capital lligada a la cultura. No? Jo quan em diuen vostè què vol que sigui Barcelona, jo dic una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. Jo crec que és una de les coses que ens dona marca i ens fa ser coneguts en el món. Representeu doncs la voluntat de qualitat en l'àmbit de la música. Representeu oportunitats creixents per artistes d'aquí i de fora, i representeu, i em sembla que ho esteu fent cada any més, doncs aquesta voluntat de trencar fronteres. En aquesta tretzena edició amb caps de cartell com Blur, The Postal Service o Rodríguez, el Primavera Sound espera arribar als 150.000 assistents i superar l'impacte econòmic deixat l'any passat a la ciutat, que va ser de 65 milions d'euros. There were blue skies in my city today.